Na starość potrzebny. komuže jest człowiek na starość potrzebny? Że cię zawoi mnie. Progu kince Každý deň vojde deň vonazari ľudia každý deň Ne ručenke siadria slúd oči slabše vidiat pomalenke a snúd oči slabše vidiat pomalenke a To, čo chalie, čo nových starie. Trite gumy, deti, bož môžu byť. bož Stará ľudina, každomu na Lipšie Lipše ňa bude, keď stadi odejdu. Lipšie pro bude, keď stády odejdu. prežetelita že jem sa tak dovol radoval zo svita že jem tak dovol radoval zo svita